Bună, astăzi m-am decis să fac un vlog rapid, așa pe moment mi-a venit În prima și primul rând vreau să vă arăt locația salonului meu Cel mai important asta. Reclamă trebuia să fie pe geam, nu mai este S-a schimbat geamul și... Pam, pam, pam, pam Până acum o săptămână eram chiar în construcții Și să mergem putin în salon Am să schimb camera Să vedeți ce am în salon O recepție care se presupune că are și o aici de o mâncare. Un aparat de cafea super performant, biroul meu e frumos, nu? Perfect, impecabil. Aparatul meu despre care sunt foarte mândră. Da? Mâncărică, mâncărică, chestiuțe, aici pregătesc. O cameră pentru o manicuristă, cine știe, poate chiar pentru mine. Hmm? Construptie gel pe șablon. <laughs> Așa, pregătesc o cameră pentru o manicuristă, dornică să primească de lucru cât eu nu mai fac față. Multe, multe produse, multe chestii, chiar din baie, scoase birouri, cutii cum va pasăm de la cosmetică, Dulapioare, chiar și. Hmm, cine știe ce e acolo. Așa. Pastul Dulap al coafezei mele, lipsa scafă, era acolo, chiar unde-i Mopul cu găleata, biroul ei, oglinda. Ce ziceți, să rămână oglinda cu poliere sau nu? În ideea că aici vor fi 6 uh, birouri pentru cursuri. Da? Exact în zona aceasta vor fi șase birouri pentru cursuri. Ia uitați balanele mele despre care sunt mândră. Despre sau de care sunt mândră. Așa. Un vlog foarte rapid m-am hotărât să fie ăsta. Am vrut să vă arăt cum arată salenul meu și să vă arăt și după aceea cum arată puțin mai bine aranjat. cum se pare acum ce o să fie acolo cursuri, cursuri încă pe aici nu e chiar ordinea care ar trebui dar se va face și aici în curând aici ar trebui să se facă pedi frumoasă și aici biroul viitoarei mele colege, pior Și cam atât, pentru că dacă își mai dorește ceva, va trebui să-și aducă. Tabla de descris la cursuri se va muta chiar în locul posterului, gagincuței respective. Adică va fi ceva de genul, aici clasa de curs, iar pe partea opusă. Tabla și profa. Cum vi se pare? Vă arăt și mai încolo. Bună! Da, Iată ce coleg, marea mea aici. Draga mea. Și ce am în el. de chiar acum o să încerc să îți arăt. Foarte, foarte repede. Nu de alta, dar mă grăbesc. Este ora uh, 6. După masa, 18 am terminat prima zi de curs, de bază și abia aștept să ajung acasă la bebelina mea. N-a fost foarte greu, astăzi a fost doar teorie. De mâine începe calvarul, calvarul în bineînțeles, nu pentru mine, ci pentru cursante. Pentru că de mâine vor avea de muncă, astăzi doar am scris. Draga mea, urmăritare, dacă vrei și tu să vii la cursurile mele, poți să-mi scrii în privat. Ia uite aici, cred că am un cadou. Ba nu, este un pigmentel. Un pigmentel foarte frumos, abia aștept să-l folosesc. Ia uite aici, o ștampiluță. Mm -mm. Și e și de Crăciun. Ți le arăt apoi, mai aproape. Altă ștampiluță. Niște modele superbe. Multe, multe pensule pentru cursantele mele. Da, deci dacă v te-aștept la cursurile mele. Niște tipsuri pentru a face modele, picturi pe ele. Pentru tine, draga mea, urmăritare. Ce-am aici, și ce am aici. Sunt foarte curioasă dacă sunt ok. Dacă mergeți fac baby boomer din ele. Nu de dar să le ofer cursantelor niște opțiuni de a face baby boomer mult mai ușor. Pentru că tuturor de se pare foarte greu. Deci dacă îți arăt asta, un minunăție. Abia aștept să le testez și acestea, să mă salveze de Crăciun. Nu de alta, dar eu mă pregătesc deja de Crăciun. O lampă. O lampă pentru că vreau să am una de rezervă pentru cursantele mele, în caz că una se strică. Toate aceste produse, tot colegul ăsta mare, le am de pe site-ul www.unghifalseamgro.ro Unde tu, draga mea urmăritoare, dacă îți faci o comandă și pui cotul la 5, primești o reducere de 5%. dragos nu? Nu de alta, dar produsele de pe Unghii au un preț super, super accesibil pentru buzunarul oricui. Lampă cu suport detașabil. Baza detașabilă Știți de ce ne ajută baza detașabilă, nu? Pentru pedii, pentru construcție și pentru higienă, cel mai important, da? Bun A, Sper că și funcționează, o să-și testăm De ce nu? Uite, avem un beca aici, confirmă că funcționează și nu funcționează, doar pe senzor. Ah, așa, ăsta pe buton greșit, în scuze. Da? Ia de ce mișto e, lumina se, se vede că e destul de puternică. Asta înseamnă că este nouă, da? Deci perfect, avem confirmare că funcționează, că este o regulă. Costă doar 180 lei, deci chiar își merită bănuții. Este foarte, foarte ok pentru o lampă, uh, mai ales că este de uh, 48W. Exact cum uh, eu vă recomand din orice tutorial, dacă mă urmăriți, ați observat că eu recomand lampurile de 48W. de watt. O pun aici pentru că mă urmăresc. Aici este o frântiuță. A, factura. Factura. Credeam și eu că e o informație așa gen. Bună, Anela, ce mai faci, draga noastră? Ne bucurăm că e de la noi. Aici ce am lămbi pentru lămpi lampă de masă, lampă de birou. Pentru cursantele mele, dragi, am comandat de data aceasta albe. Super! Pentru că pe alb nu se vede praful. Recunosc! Sunt olene și o leneșă, nu-mi place să șterg praful și de aceea vreau au lămpi albe. Plus că ,ă, luminează spațiul, face să pară mai mare, mai curat, mai impecabil, toate cele, da? Știți și voi. Acesta uh, este suportul de prins pe masă. Mă speria, nu știam ce chestie e asta. Interesant. Ideea este că poți să-l prins în orice fel, din cauza asta mișcă și pe un birou ușor mai strâm, mai denivelat. De asta se... Ah, uite ce interesant. O să pui uh, lampa și într-o parte, adică s-o prind așa, pentru pedii. Ia uite ce mișto. Nu să o pun de aici și s-o trag până în jos. Și astfel că suportul primul nu se poate băi. Exact cum vezi la asta, nu știu dacă vezi, da? Primul suport, primul picior rămâne în sus. Pe când la asta, dacă îl pun așa, uite, deja, ce mișto. Chiar își merită bănuții, recomand cu încredere. 80 lei, cred că, ceva de genul ăsta. Sper să nu vă punghiuțele mele scrim aici. Dar vreau să și testez una, nu de alta, dar oricum trebuie să le montez pe biroul. Pe ce astăzi, fiind teorie, n-am avut nevoie de ele, 100%. Dar mâine fiind deja practică. Super, impecabil. Uite, se poate monta chiar și în ăsta, vi se poate monta, având deja pareul acesta, da? Ne fiind legată 100% de, de suportul ei. Celelalte cele am până acum sunt legate de suport. Asta? Acum eram panicată. Mă montez, dar uite, foarte simplu, am montat-o deja și să o probăm și pe asta. Sper că filmarea mai merge, a, ah, să o probăm, dar n-am bec, Na, și voi. Distrați-vă, așa, după ce că sunt obosită și am avut-o zincrea, mai distrați-vă. Hai că revin cu bec. He, He am venit și cu bec vă spun. Acum când am luat cu jos dintr-una dintre veioze, a căzut un șurub din ea. Astăzi când am scos o veioză din priză, a rămas cu chestiile astea, metalul ăsta, a rămas în priză, blocat. Trebuie să-l pe soțul să-l meșterească la ea. În seara asta neapărat. Sau mâine dimineață până să plec eu de acasă. Nu funcționează. De ce? Ea nu a apăsat butonul corect. ce doamne? Deci, cât de tare să în jurul băiești De ce nu funcționează? Aveți ceva greșit? tot strâmb se montează de fiecare dată. Ah, nu mai văd! Ah! vedeți? Panică! Panică! Erau gata să dau vina. Mm, îmi pare rău. Încerc scuze. Asta este. Am greșit iarăși am greșit. Ca și cu lampa. Bun, gata. Am uh, cumpărat 6 sau 7 Vioze de genul ăsta, Stai să le 2, 4, 6 Vioze, pentru că 6 cursante pot să primesc eu la un curs, maxim, minim 2, maxim 6. Draga mea, te aștept la cursurile mele, mai am curs în 5, 6, 7, 8 noiembrie și 27, 28, 29 decembrie. 27 ziua mea de naștere. Apropo, lucrez. Poate vrei să mă vezi de ziua mea, poate vrei să mă vezi de ziua mea. Să-mi zici un la mulți ani și cu ocazia asta vii și la curs. Hm? Ce zici? Merge, nu? Ah, nu e bun, domnule. Nu e bun produsul. E prea ieftin. de asta, nu e bun. Ba da, dragă. E vina mea, frate, e vina mea. Și de data asta. Eu nu știu ce să fac cu astea pe aici. Le manevrez, le sucesc, le răsucesc. Asta este. Asta mai are și aici niște spații. Pot să-l prind și de birou. Deci nu numai că îl montez așa, mai pot să-l prind și de un birou așa. Interesant. Foarte. Deci calitate, domne. calitate. Vă pop! Mua, mua, mua. Mulțumesc, draga mea, că te-ai uitat la mine până aici. Stau așa pentru că nu știu cât timp un cazul. Dacă stau dreaptă, s-ar putea să nu mai vezi toată. Uh, îți mai arăt puțin detaliat uh, chestiunțele alea? Da, ți le arăt și apoi trecem la, la revedere, dar tot te aștept la cursurile mele. Hmm. Ia uite draga mea, nu m-am mutat de aici pentru că biroul meu nu este liber, este plin cu dulciuri pentru cursante și nu am pus să mă duc acolo să filmez, așa că ia uite. Ce frumos! Ce minunăție am eu aici. Uite. Moșu, moșu, moșu cum aleargă, aleargă, Aici se sprijină în nu știu ce. Da, Merry Christmas cu din aia. Chestii și chestii și chestii. Ia uite ce frumos, doamne, deci abia aștept. Am să scap de clientele mele, le pun un moș din ăsta, le, le pun un bastonel, un trifoiaj din ăsta și să vezi ce simplu, da? Dar astea. Dacă ți le arăt pe astea, ia uite. Doamne, ce frumoasă e. Uite, uite, uite. Spune că nu e frumoasă, spune. Uite. Doamne, uite pe asta, uite. Mamă, buzele și unghiile, ce frumoase arată. Ce frumoase sunt, da? Ia uite ce frumoase sunt. Ia uite pe asta. Uite. Uite, uite pe asta. Nu se vede prea bine descris. Uite aici. Deci, imaginez niște unghiuțe superbe. Asta ca și desene animate. Uite, asta. Uite, uite, uite, las. Uite-l. Să spui ceva dacă nu. Uite. Uite și asta. Uite-l. Uite, uite. O, -o. -o. pisicuță. spune tu dacă nu e frumos. Deci, spune, -mi, spune. -mi. Bun, ce te mai arăt? Pensulele ce le folosesc la cursantele mele. Da? Hai să desfacem o pensul împreună. Ah, nu știu exact câte bucăți am luat. Am luat uh, numărul 6 și numărul 4. Mai mari și mai mici. Că sunt cursante care nu pot să lucreze cu... Da? Uite, una mai mică și una mai mare. Asta e 4 și asta e 6. Da? Hai că le și desfac acum să le vezi. Da? Deci nu uita, pe unghii false, angro.ro și dacă pui... Uh, Codul Ionela, secțiunea comentarii, da? Atunci când ai, când unde scrie adresa și celelalte. Dacă pui codul Ionela, uh, primești reducere de 5% sau când uh, te sună pentru confirmare. Eu știu cum se procedează. Bun, uite. Super, nu? Sunt atâta de subțirele, sunt atâta de perfecte. Uite. Să vezi când sunt, sunt îmbibate și în produs în gel. Uite ce frumoase sunt. Și știi cât costă? Dacă îți spun, ai să regreți că ai dat banii pe multe pensule. Ai să regreți, credem, ai să regreți. 2 lei și 90 de bani. 3 lei. 3 lei, credem, mă 3 lei. Deci merită toți bănuții. Toți bănuții. Uite ce pigmentel frumos. Acum, sincer, fac ca și cu Veoza și ca și cu lampa. Aștept să-l testez, să văd cum, cum arată și cum rezistă, da? Dar eu sper că va fi ok. O să fac un video cu el, da? Pigment Rainbow Aurora RA40, RA04, da? Bun, ce mai am aici? Aștia, v-am zis de ei. Și de astea sunt curioasă dacă sunt ok, dacă se poate face ceva cu ei. Fipsurile astea de care ziceam că vreau să filmez modele pe ele. Sunt de diferite dimensiuni, da, dar nu contează, abia aștept să le folosesc. Și mai am aici două matrițe. Eu lucrez de șase ani în domeniul unghiilor tehnice, dar nu am făcut cu ștampila niciodată. Dar nu-i niciodată prea târziu, da? Bine că știu eu să o pictez. Astea tot în ideea să mă salvez, da? Am făcut un fulg de ăsta și mai sau pun un de -asta. Și am terminat tot, ăsta îl pot face auriu sau argintiu, ăsta verde, ăsta nu știu, alb? Ce culoare merge? Verde? Nu, nu-mi dau seama. moșu, moșu uite, pot să-l fac numai contur și apoi să-l pictez eu. Uite ce idee frumoasă. Da? Și uite și asta, este așa mai pentru modeluțe. Ăsta îmi place mult, ăsta îmi place cel mai mult și ăsta e frumos, frumos tare, da? toate sunt frumoase. Și ăsta, uite, cu negru, imaginează-ți cu negru, ai terminat, mă din grea. Bun. Ah, draga mea, am terminat... Uh, ce să țin aici? munghiile mele, să le vezi măcar pe ele, să nu vezi altceva. Hai că ți-arată altceva. Draga mea, acum chiar se termină tutorialul. Mă rog, nu e chiar tutorial de învățat ceva din el. Acum chiar se termină videoclipul și te aștept, cum spuneam, la cursurile mele de unghiuțe. Apropo, încă o informație importantă. Toate cursantele mele care participă anul 2019 la un curs, intră într-o tombolă care are ca și premiu un curs de minim 400 de lei pentru anul 2020. Deci, cum sună? Mm -hmm. Încă nu știu exact cât va costa și ce va conține da? Ce informații voi preda în el Din această cauză spun că e minim 400 de lei Și nu știu data și așa mai departe Dar bănesc că o să-ți placă Sunt sigură Bun Gata Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să montez lămpile de ozele și apoi să plec acasă la bebelina mea Și până atunci te aștept la cursuri Dă un share la videoclip dacă ți-a plăcut Poți să pui comenzi de produse pe unghiifalsangro.ro cu codul IONELA5 ca să primești o reducere de 5% și abonează-te și la canalul meu de YouTube, dă-i acolo subscribe și apasă și pe clopoțel ca să fii notificată de fiecare dată când eu mai postez ceva nou. Asta, dacă îți place de moi. De okay? gesturile mele astea așa, cu unghiile mele slim, care au peste o lună de zile. da? Ah, nu vrea să focalizeze. E bine așa, așa, Da? Nu se vede că sunt crescute absolut deloc. Ok? Bun. Bye, bye. Ai grijă de tine și de sufletul tău și de zâmbetul tău. Pentru că sunt singurele lucruri pe care nu dăm impozit. Deci, înseamnă că putem să fim fericiți și să avem grijă de ele. 100% doar noi, nimeni altcineva. Pupici! Zic totuși să vă arăt puțin și cum arată zona de cursuri. A, a, a, mă place? Da? În spate mai trebuie să apară un birou, dar momentan nu l-am pus din cauza că nu mă încăpea foarte bine de frigider și am înscris doar 5 cusante a, la acest curs. Dar ce am zis eu, te aștept la curs? Pac! Cine era aia? Mirela, ai căzut! <laughs> și yami Ia yami mi, mi, mi, yami. yami, yami, yami. Mm. Da, mm. fix aici unde este biroașul meu și ia uite ce avem noi pe tablă un șablon mare Și cât e ora? 7 fix. De când ne am filmat și până acum s-a făcut șapte 7... Și ce să zic, hai totuși să vorbesc cu voi în realitatea realității. Ia uite cum arată salonul meu după un curs de patru zile cu toată gașca de cinci cursante și încă două zile cu o singură cursantă, pentru că ea a ales încă două zile în plus, pentru că a considerat că nu s-a simțit îndeajuns de pregătită din cele patru zile și și-a mai plătit curs pentru încă două zile în plus, ceea ce și tu poți să faci, draga mea, cursantă în caz că ți se pare prea puțin patru zile poți să-ți mai achizi încă una sau două zile în plus și, bineînțeles, poți să fii singură sau poți să fii cu două sau cu trei sau, de fapt, cu toată grupa, pentru că fiecare are aceeași, același drepte decizie. Ți arătam aici puțin, uite, buchetul sau putia cu flori ce am primit-o de la cursantele mele dragi. Era singurul loc unde am făcut curățenie deja, în timpul cursului, să zic, în, în una dintre cele două zile cu această cursantă superbă, care era foarte concentrată. Ea este cu bagajul în salon, uite, geanta ei, pentru că era din Anglia și în seara respectivă pleca direct spre aeroport ca să ajungă a căsucă la ea. Deci, draga mea cursantă, ori de unde ai fi, poți să ajungi la cursul meu și eu te aștept cu drag. Îți promit să te învăț ce știu eu mai bine și cu cât patos pot eu mai bine. Îți arătam puțin toată zona salonului meu pentru că vreau să vezi cum arată dezastrul <laughs> după un curs. Aici vreau să-ți arăt cum a rămas în seara în care am filmat desfacerea coletului de la unghifalseangro.ro, apropo desfacerea coletului a fost cu câteva zile înainte față de momentul acesta circa două sau trei zile dar pe perioada cursului cum veneam dimineața la 8 jumătate în salon și plecam seara la un 8 jumătate nouă acasă mi era destul de greu să mențin curățenia așa că în ultimele zile de curs a fost foarte foarte mult de adunat, mult de muncă iar cursanta mi-a fiind deja uh, foarte pregătită a reușit să lucreze singură, pe mine m-a chemat doar ca și evaluator pentru că de multe ori m-am gândit că ar fi frumos să fie o zi de examinare. Iar pentru această cursantă exact așa a și fost pentru că ea după ce termina de făcut un proces de la cap la coadă mă chema pe mine să uh, îi verific să îi spun dacă este bine. Puneam biturile la sterilizat și mai lăsam doar ei anumite lucrușoare pe masă. În rest, tot ce era pe restul meselor, adunam ca să uh, încerc să-mi fac puțin curat în salon. I-am mai chemat din când în când și totul era perfect. Uh, nu de alta, dar eu mai aveam chiar și de uh, lucrat la cealaltă mână a, cursa, a modelului, pentru că nu puteam să o lăsăm să plece doar cu o mână făcută. Dulciurile erau gata, salonul era dezastru și de ce nu, te aștept și pe tine. După cum spuneam, în 5, 6, 7, 8 noiembrie mai am curs și în 27, 28, 29 și 30 decembrie am văzut acum în timp ce editam videoclipul că data trecută când am menționat dățile cursului, am uitat să spun de 30 decembrie, deci 4 zile este în principiu cursul, dar cum spuneam or pot, pot fi chiar 6 dacă tu îți dorești asta. Dacă îți dorești totuși să te înscrii la unul dintre cursurile mele, nu știu dacă mai apuci la acesta din noiembrie, eu te aștept cu drag, bineînțeles. Dacă nu, la cel din noiembrie, decembrie, pardon, unde mai sunt doar 3 locuri, dacă nu mă înșel, 3 sau 2, nu știu exact. Te aștept cu drag, îți lasă linkul Facebook-ului meu în descriere sau în comentarii, te rog să-l cauți și să intri în privat cu mine. Să discutăm mai multe detalii despre cursul de bază, da? de bază pentru începători. Să încep să devin manicristă datorită mie, nu de alta, dar cred că multe dintre voi urmăritoarele mele ați început sau ați crescut mai mult datorită mie, însă acum eu predau și cursuri, deși predau de 3 ani, cum spuneam, într-un alt tutorial mai de ceva timp în urmă, niciodată nu mi-am făcut reclamă mie, însă acest aceste pachetele de videoclipuri, pentru că sunt mai multe și le-am format într-un singur vlog, am decis să fie pe post de reclamă pentru mine, pentru cursurile mele. Și da, de, de ce nu, te aștept, cum spuneam, la cursul meu din 5, 6, 7, 8 noiembrie sau do, uh, 30, 30, uh, 27, 28, 29, 30 decembrie. 27 e ziua mea? Da. Te aștept, te aștept, te aștept. Da, draga mea, urmăritoare, poți să te și abonezi la canalul meu sau poți să distribui. De ciocolată, uite, un pomătuf. Poți să distribui acest video, să-i spun așa, acest vlog, ca să-l vadă cât mai multă lume pe rețelele de socializare. Dacă nu poți să vii la unul dintre cursurile mele, te aștept de asemenea la cursurile online, pentru aceste cursuri online pe Patreon sau, mă rog, pe ce platformă or fi ele pe viitor pentru că intenționez să schimb platforma. Îți las link de asemenea în descriere sau în comentarii și poți să te înscrii și acolo să-ți faci abonament la cursurile mele. Iată cât gunoi și toate produsele adunate la un loc. Te pup, draga mea! Aici se termină acest video, vlog, tutorial sau cum să o numi el. Te pup și te aștept! Intră în legătură cu mine să vezi detalii despre cursurile de bază și abia aștept să ne cunoaștem! Pupici, pupici!